Починаю новий цикл відеороликів, присвячений історії радіотехніки. Планую розповісти про самі революційні етапи розвитку радіо, про самі видатні винаходи, про видатних інженерів-винахідників, про самих успішних виробників радіотехніки і про самі легендарні моделі радіоприймачів, які залишили свій слід в історії радіо.